وہ تو رب فرماتا ہے نا کہ یا یو حل انسان ماغرہ کبھی ربل کر ہی اے بھاگے ہوئے انسان اپنے رب کی بارگاہ سے دور کیوں بھاگتا ہے تو تیرا رب بہت بڑا کریم گئے تو ایک بار آ تو سہی ایک بار اپنے سر کو جھکا تو صحیح مام کے تو دیکھ میرے سے پھر دیکھ میں تجھے کیا کیا نہیں عطا کرتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے گئے کہ ایک بندہ گناہ ہے کوئی ناما اعمال میں نیکی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے قیامت کے دن ہوگا فرشتے اب اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں وہ بندہ رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے معافیا مانگ رہا ہے اور بار بار جو ہے نا التجا کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے تو فرشتے جو ہے وہ تو رب کے آرڈر کے محتاج ہیں جدھر کا آرڈر ہوگا وہ تو ادھر لے جائیں گے اور وہ گناہ بندہ ہے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے معافیاں مانگ رہا ہے لیکن فرشتے جو ہے اس کو جہنم کی طرف لئے جا رہے گا پھر اچانک سے جو ہے نا آرڈر بدل جائے گا اچانک سے فرشتوں کا رخ بدلے گا وہ اس گناہ گار کو جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے رخ بدلیں گے اور جنت کی طرف لے نکلیں گے ورنہ بڑا پریشان ہوگا پھر عرض کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی جب میرے نامہ امال کو تولا گیا تو ایک بھی نیکی نہیں تھی ایک بھی نیک عمل نہیں تھا میرے پاس تو یہ تو میرے نامہ امال میں جو لکھا ہوا تھا اس کے حساب سے تو میرے مقدر میں میرے نصیب میں, میرے میں وہ جدھر مجھے لے چلے تھے تم پھر یہ اچانک سے تم نے یہ رخ بدلا اور جہنم کی بجائے جنت میں لے جا رہ گئے ہو یہ کیا وجہ کا تو فرشتے کہیں گے کہ ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں بھائی جہنم کا آرڈر تھا جہنم لے چلے تھے جنت کا آرڈر ہوا تو جنت میں لے چلے گئے تو ایسا کر تو نا رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کر کے وہاں سے پوچھ کہ یہ آرڈر کیوں بدلے گئے پھر وہ گناہ بندہ ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اچھا کام تو ساری زندگی کیا کوئی نہیں ہر بار مسلسل تیرے حکم کی نافرمانی کرتا رہا ہوں میں تو یہ جہنم جاتے جاتے اچانک آرڈر بدل گئے اور جنت کا راستہ مل گیا اس کی کیا وجہ گیا پھر آواز آئے گی کہ اے میرے بندے کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ رب جو ہے اپنے بندے سے ستر ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے ایک دن تو سویا ہوا تھا خواب میں تو سویا ہوا ہے اور نہ چاہتے ہوئے تو نے کروٹ بدلی تو ساتھ ہی تیرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے ایک بار نکلا تھا اللہ آواز بلند ہو تھی تو نے میرا نام لیا تھا نہ چاہتے ہوئے تو سویا تجھے کوئی نہیں پتہ اس تیرے نام لینے کی برکت اتنا ہے تیرا وہ نام لینا ہم نے اتنا پسند فرمایا کہ ہم نے تیرے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے تجھے جنت کا راستہ دے دیا جا جنت چلا جا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ايو دنیا داروں کے پاس سو آپ جا چکے اگر كسى پى ٹی آئی كے وركر ہوں آپ پی پی کے ورکر ہوں کسی کے بھی ورکر ہوں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ضرور پہنچتے گئے اگر دنیا دار جس کی ہم سپورٹ کر رکھے گئے وہ اگر ہماری مشکل وقت میں مدد کرتا گا ہمارے پاس پہنچتا گا اگر ہم اللہ رب العزت سے لا لگائیں گے اگر ہم کملی والے آکا سے لا لگائیں گے تو کیا بات ہے وہ ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچیں گے तो تو تو ایک دفعہ ان کا نام لے کے تو دیکھ پھر دیکھ کیسے تیرے وارے نیارے ہوتے گئے ہم تو با سائل بک کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھلائیں کس کو کوئی رہ روے منزل ہی نہیں آج کوئی مانگنے والا ہی نہیں آج کوئی یہ, یہ کہنے والا نہیں کہ باری تعلیٰ مرے پر مشکل وقت آیا ہے اپنی نظر کرم فرمائیے وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس